اللي بيغلط ده مش فاشل، اللي ما بيحاولش هو اللي فاشل. أه طبعا احنا عارفين ان مفيش حد في الدنيا كلها ما بيغلطش، ما فيش حد ما عندوش عيوب، ما فيش حد أه نفسه يرجع بيه الزمن لورا عشان حاجه تحصل معاه ما يكررهاش تاني او ما يعملهاش تاني او ما يقعدش نفس الموقف. فخلينا كده السريعة اقول لك شويه حاجات كده تعملها عشان تتعلم من اغلاطك سواء في المستقبل او حتى اخطاء الناس التانية عملتها او تجربة عايز تتعلمها من حد خلينا اقولك كده خطوات سريعة تتعلم ازاي من الاخطاء اول حاجة لازم تتقبل الغلط لو انت ما حسيتش او لو انت ما استوعبتش ان انت فعلا عملت حاجة غلط سواء بقى في الشغل في الجامعة مع أصحابك في البيت ايا كان المكان لو انت ما حسيتش ان في فعل حاجه غلط حصلت مش هتتغير فاول خطوه عشان تتعلم من اخطائك انك تتقبل الغلط وتعترف من نفسك ان انت غلطت طبعا لست تكون عارف ان كلنا بني ادمين وكلنا بنغلط فحاول تتقبل الموضوع ومتزودش او متديش الموضوع اكبر من حجمه انت غلطت غلطه بتتصلح خلاص المره الجايه احاول ان انا ما اعملهاش دي اول حاجه انك تتقبل الغلط تعترف من نفسك ان في حاجه غلط حصلت لازم تتغير تاني حاجه لازم تعبر عن مشاعرك مش معنى ان انت غلطت يبقى خلاص مش مشكله بقى المره الجايه مش هعملها لا لو حسيت نفسك متضايق او زعلان وعندك جواك طاقه عايز تطلعها مش مشكله لازم تطلعها عشان لو الطاقه دي فضلت جواك هتتراكم مع الوقت وفي الاخر تلاقي نفسك بتنفجر فعبر عن نفسك في حاجه غلط حصلت معاك اقعد ادي نفسك حقها اتضايق شويه ازعل وفي ناس بتحب تعيط طبيعي جدا وعادي، لكن حاول انك تاخد قرار سريع، انا ادي نفسي وقت، ادي نفسي فرصه، اطلع كل الطاقه اللي جوايا، كل الزعل اللي حصل فيا بسبب الغلط او خطأ اللي انا غلطته، بعد ما افوق او بعد ما خلاص مرحله الاحاسيس والمشاعر وكلام دي كلها عدت، نقطه من اول السطر، نشوف بقى هنصلح ازاي، لكن ما تفضلش طول الفتره وطول الوقت في نفس الاحساس ده ان انت زعلان او متضايق ان انت غلط الحاجه الثالثه حاول ما تلومش نفسك زياده عن اللزوم ما تقعدش تدور على المشكله ما تقعدش تفكر في المشكله فكر في الاسباب اللي خلتك تغلط الغلط ده او خلتك توقع في المشكله دي عشان تلاقي لها حل والمره الجايه ما لكن حاول ما تلومش نفسك وتزود على نفسك الحمل خلينا نقول ان احنا عملنا اول ثلاث حاجات اول حاجه انا تقبلت الغلط وعرفت فعلا ان في غلط اديت لنفسي حقها لنفسي وقت ان انا وازعل شويه وما عادتش ألوم نفسي كتير طيب نيجي بقى للحاجة الرابعة عشان تبدأ تصلح الغلط بتاعك أو المشكلة اللي انت وقعت فيها ما تقعش فيها تاني لازم تغير نظرتك للأمور لأن المرة اللي فاتت انت غلط أو في مشكلة ليه؟ بسبب الطريقة اللي انت شايف بيها الموضوع كانت غلط فحاول تغير نظرتك للامور وتبص للمواضيع كلها بطريقة غير اللي انت كنت بتعملها الاول عشان كده انت في الاول غلط النقطة الخامسة خليك متفائل وخلي عندك امل في ربنا وامل في نفسك ان انت هتبقى احسن لان صدقني يعني مهما سمعت كلام كويس من بره سمعت كلام كويس من الناس حد بيشجعك حد بيحفزك لو ما طلعتش من هنا لو انت فعلا نفسك مش عايز تغير مش شايف ان انت غلطان يبقى مفيش فايده فحاول دايما تخليك متفائل شويه زي ما نقول غير نظرتك او غير الطريقه اللي بتبص بيها للامور عشان المره اللي جايه ما تقعش في نفس المشكله اللي انت وقعت فيها الحاجه اللي بعد كده مش شرط ان الواحد عشان يتعلم من من اخطائه او ما يقعش فيها تاني ان هو يكون مر بيها على فكره مش عيب خالص ان انت تبص لتجارب الناس وتشوف اصحابك قرايبك حد وقع في مشكله وطلع منها ازاي او حلها ازاي او او اتغير ازاي او ازاي قدر ان هو يواجه مشاكله حتى لو لوحده دايما حاول تتعلم من اخطاء الناس مش لازم انت بنفسك تكون وقعت في المشكله عشان تتعلم منها واستشير الناس اسالهم خلي عندك حد زي قدوه ليك او مثل اعلى لو وقعت مشكلة معينة مش عارف تحلها حاول ترجع لشخص دوت وتسأله طب انا وقعت في المشكلة المشكلة دي او انا عندي مشكلة معينة اعمل ايه او او اتصرف ازاي او ازاي المرة الجاية ما في نفس المشكلة لو انت من جواك من نفسك عايز فعلا تتغير ومقتنع ان في حاجة غلط لازم تغير في الاخر هقول لك خليك عارف ومتأكد ان احنا مش انبياء ومش رسل الانبياء بس هم المعصومين من الخطأ او من الغلط احنا بشر بنغلط عادي جدا حتى لو اصعب حاجة حصلت في الدنيا يعني ايه ممكن اكبر مشكلة تحصل لك في الدنيا؟ دنيا. طالما انت بتتنفس وعايش شو بتاكل و بتشرب و اهلك كويسين و صحتك كويسه اى مشكله تانيه لها حل فخليك متفائل وخليك دايما عارف ان انت جواك شخص احسن من الشخص اللى موجود دلوقتى وحاول تبدا بالتغيير من جوه، حاول التغيير يبدا من عندك انت، ما تستناش حد يجي من بره ويقول لك مشاكلك كذا، انت عندك مشكله لازم كذا، لازم تحل دي، لازم تحل دي، خلي دايما كل حاجه تبدا من عندك. كده احنا خلصنا الفيديو، فيديو صغير جدا، لو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اشترك في القناه، وورينا الدعم بتاعكم وقولوا لنا رايكم في الكومنتات، ولو عايزين اي موضوع تاني نتكلم عنه، قولوا لنا وان شاء الله هنعمله. سلام عليكم.